قال المصنف رحمه الله تعالى باب قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم وساق الحديث الذي مر وفيه أن الملائكة عباد مكرمون فقد خلق الله تبارك وتعالى الملائكة من نور واعطاهم من القوة والعظمة ما لا يعلمه إلا هو ليس لهم من صفات الربوبيه والألوهية من شيء بل هم عباد منقادون لطاعة الله كما قال جل وعلا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهؤلاء الملائكة على ما أعطاهم الله من القوة والعظمة فإنهم إذا سمعوا الوحي من الله يفزعون ويصيبهم الغشي تعظيماً لله وهيبةً له وخضعاناً لقوله فإذا زال الفزع عن قلوبهم تساءلوا بينهم ماذا قال ربكم قالوا الحق فهو سبحانه الحق وقوله الحق وهو العلي له العلو الكامل من جميع الوجوه علو الذات وعلو القدر وعلو القهر الكبير الذي لا أكبر منه ولا أعظم فالله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده وفي قوله جل وعلا حتى إذا فزع عن قلوبهم دلالة وبرهان واضح على وجوب إفراد الله بالعبادة وعلى بطلان ألوهية الملائكة إن من يعرض له الخوف والفزع والغشي لا يصلح للإلهية فمن عبدهم واستغاث بهم؟ أو دعاهم من دون الله فقد وقع في الشرك الأكبر وقد قال بعض العلماء في هذه الآية إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من القلب وأما الكهان ومسترق السمع فإن الشياطين يركب بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى حيث يسمعون تحدث الملائكة بالأمر الذي يقضيه الله في السماء ثم يلقونه إلى الساحر أو الكاهن فربما أدرك الشهاب الشيطان المسترق لتلك الكلمة التي سمعت من السماء قبل إلقائها فأحرقه وربما ألقى الشيطان الكلمة قبل أن يدركه الشهاب لما لله سبحانه في ذلك من الحكمة وإلا فهو سبحانه لا يفوته شيء فيكذب الكاهن أو الساحر مع تلك الكلمة التي ألقاها إليه وليه من الشياطين مئة كذبة ويزيد وينقص أو يكذب الشيطان مع الكلمة التي استرقها مئة كذبة فيقتر أهل السفه والجهل وضعاف النفوس فيتعلقون بالكاهن من أجل صدقه مرة واحدة وأما مئة كذبة فلا يعتبرون بها مع أن الحكم للغالب كما مر والشيء إذا كان فيه جزء من الحق لا يدل على أنه حق كله فالسحر والكهانة باطل مبني على الكفر بالله العلي العظيم وقد وردت بعض صفات الله تبارك وتعالى المثلى في هذه الآيات المطهرة في الآية صفتان من صفات الله جل وعلا هما صفة العلو لله سبحانه وتعالى على ما يليق بعظمته فله علو الذات وعلو القدر وعلو القهر وصفة الكلام فهو سبحانه يتكلم بما يشاء إذا شاء متى شاء على الوجه اللائق بجلاله وعظمته قال المصنف رحمه الله تعالى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 الحديث أخرجه ابن خزيمة في التوحيد، وابن أبي عاصم في السنة، والآجري في الشريعة، وضعّفه الألباني، فهذا حديث ضعيف، والنواس والنواس بن سمعان بكسر السين ابن خالد الكلابي، صحابي جليل رضي الله تعالى عنه، والوحي في كلامه، أي في هذا الحديث، وكلام الله المنزل على نبي من أنبياء أخذت السماوات أي أصابها رجفة بالرفع فاعل أخذت أي ارتجفت واضطربت خوفا من الله لأنها تخاف من الله بما جعل فيها من الإحساس والمعرفة بالله عز وجل صعق الصعق الغش خر خر أي سقط من علو والمراد هنا انحطوا بالسجود وأول للفتح خبر يقول إلى حيث أمره الله من السماء والأرض ومعنى الحديث وهو حديث ضعيف كما مر يخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم عن عظمة ربه عز وجل لأنه سبحانه إذا تكلم بما شاء من وحيه فإنه يصيب السماوات ارتجاف وحركة شديدة من خوف الله عز وجل لمعرفتها بعظمة الله فإذا سمعت الملائكة كلام الله عز وجل غشي عليهم وانحطوا بالسجود تعظيما لله وخوفا منه ثم يكون جبريل عليه السلام أول من يرفع رأسه منهم لأنه السفير بين الله وبين رسله فيكلمه الله بما شاء من أمره ثم يمر جبريل على ملائكة السماوات فيسألونه عما قال الله فيجيبهم بقوله قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون مثل ما قال ثم يمضي جبريل بالوحي فيبلغه إلى من أمره الله بتبليغه إياه هذا الحديث حديث ضعيف وما فيه من هذه الامور التي ذكرت يشهد لها ما هو ثابت في نصوص الكتاب والثابت من نصوص السنه فاما خوف السماوات من الله فان الله جل وعلا متفرد بالعظمه والجلال وجميع ما في الكون خاضع له فاذا تكلم بما شاء من وحيه من جميع الأمور التي يقضيها تصيب السماوات من كلامه رجفة أو رعدة شديدة خوفا منه سبحانه وهيبة له، وهذا دليل على أن السماوات تسمع كلام الله وتخاف منه، بل الدليل في القرآن المدين لا في هذا الحديث الضعيف، وقد أخبر سبحانه في كتابه أن هذه المخلوقات العظيمة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 فكيف لا يخافه الانسان الضعيف المسكين يعني هذا سؤال لماذا لا نخاف اذا كانت السماوات تخاف فلماذا لا نخاف لماذا لا تخاف قل لي بربك لماذا لا تخاف اجبني لماذا لا تخاف اذا كانت السماوات تخاف فانت لماذا لا تخاف ان تعظيم الله واجلاله والخوف منه يدفع العبد الى فعل الطاعات وترك المحرمات وإذا سكن الخوف القلب أحرق الشهوات تصعق الملائكة عند سماع كلام الله وتخر بالسجود تعظيما وهيبة له وخوفا منه فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيوحي الله سبحانه إليه بما أراد من أمر ثم يمر جبريل على الملائكة وكلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض إن الله عز وجل الذي تصعق الملائكة عند سماع كلامه خوفا ومهابة والسماوات على عظمتها وسعتها ترجف وتصعق ويصعق من فيها هيبة له وخوفا منه هو المستحق للعبادة وحده فالواجب علينا إفراده به لأنه لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يجعل لله شريك من خلقه في عبادته وجميع الخلق عباد له قال سبحانه وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا